Západ slunce je jeden z nejkrásnějších přírodních jevů, který můžeme každý den vidět. Napadlo vás ale někdy, jaké by to bylo pozorovat západ slunce na jiné planetě? Jakou by měl asi barvu? A proč je vlastně u nás západ slunce oranžový nebo červený? Pojďme se na to podívat. První otázka, kterou si musíme položit, je, jakou barvu má vlastně slunce. A odpověď? Vlastně všechny. Slunce je zdrojem světla, které obsahuje všechny viditelné barvy. A protože září všemi barvami najednou, jeho výsledná barva je bílá. Teda aspoň ve vesmíru. Tak proč má na Zemi jinou barvu? Může za to naše atmosféra a hlavně její složení. Když světlo prochází skrze atmosféru, tak cestou naráží na různé částice, a hlavně na molekuly dusíku a kyslíku, kterých je v ní nejvíce. Při nárazu se pak světlo rozptýlí do všech směrů. Jak je ale na obrázku vidět, světla různých barev se rozptýlují s odlišnou intenzitou. Nejméně se rozptýluje červená barva, nejvíce naopak fialová a modrá. Čím kratší vlnovou délku barva má, tím více se bude v naší atmosféře rozptýlovat. A to je taky důvod, proč je obloha modrá. Možná vás napadne, že za modrou barvou je ještě fialová, která má nejkratší vlnovou délku a rozptiluje se tak ještě víc než modrá. Proč teda není nebe fialové? Slunce totiž vyzařuje mnohem více modré než fialové. A navíc naše oči jsou k modré barvě mnohem citlivější. A slunce? Tomu část té modré barvy chybí, protože se rozptýlila v atmosféře dřív, než se k nám dostala. Proto se nám jeví žluté. A jak je to s tím západem slunce? Při západu slunce musí sluneční paprsky projít tlustší vrstvou atmosféry, než tomu bylo ve dne. To znamená, že se rozptýlí ještě více krátkovlného světla. Slunce tak cestou přijde o ještě více modré a také o trochu zelené. No a nám se pak jeví krásně červené. Malý západ slunce si můžeme ukázat i tady v Techmánii. Na exponátu vidíme, že světlo, které prochází zakalenou trubicí, se v ní postupně rozptýlí a na konci nám zbyde už jen červená. A jak je to třeba na Marsu? Přesně naopak. Aby došlo k rozptýlu, musí být částice, které světlo rozptýlí, menší než vlnová délka rozptýlované barvy. V atmosféře Marsu je rozptýleno velké množství jemného prachu, který tvoří oxid železitý. Ten nejenom, že může za typické zbarvení Marzu, ale díky velikosti jeho částic lépe rozptyluje barvy s další vlnovou délkou. Proto je obloha na Marsu červená. Při západu slunce musí paprsky projít tlustší vrstvou atmosféry. Tím se po obloze rozptýlí ještě více červené barvy, ta pak chybí slunci při jeho západu. Na Marsu je tedy západ slunce, Modrý. No, nevypadá to úplně špatně.